امر اخر مناشده الحكومة قبل ثلاثة ايام رجعت عشرين عائله السنجار عشرين عائله رجعت لبيوتها ملت الناس من النزوح عشرين عائله خرج اليهم حشد المحافظه الحشد اليزيدي والحرق الجامع عم يا ليزيدين انتم ليش ما تتقون الله مو جايين عاملكم وجايين نقول عليكم انتم اخوه بالوطن انتم لما لما تقحمون انفسكم بما لا يعنيكم ناس تريد ترجع لديارها يا سعاب نعيركم ونقول لك انت يا يزيد انت خليك ودنقول ألف بره تنقول احنا حلاوه البلد جماليه البلد في في, في سيف هذا البلد الا تخلونا نتكلم بالعرات طائفية، طالعين مسلحتكم عشان عائلة هجرهم وتحرق الجامع يعني الا تريدني على المنبر اقوم العن بشيطانك عن الخس اللي, اللي تعبده؟ في حسن حصل؟ اتقوا الله! انتم حكومة شنو هاي؟ شنو هاي الناس من فلته؟ طالعين بخمسة ستة بقي سياسي مهجرين العوائل، انتم وينكوا؟ وهذا البلد تايه؟ عشائرية؟ ماكو قانون؟ منين هذا الحشد المتابع؟ الناس اللي ترجع لدارها ما تخلوها؟ خصصتهم ولا تخلونا نتكلم بغير كلام؟ هم ناس يقول لك انت ليش انت تتكلم انتم ناس متشددين انتم ناس رهابيين انتم تبتون بقتل الناس مو عمي انت مجاي جه العالم الرجال الرجال يرجع البيت ما تخلونه ايش يعني العالم ما تقدروا له سمعتوا بيه لو لا السيد وزير الدفاع مسؤول الحشد سيد فالح الفياض هذا الحشد تابع لك عمي لو هذول شنو ما لهم رداد يعني البلد شلون يضل تايه نظل احنا بيد شعات عيب شلون ما نخلص ما نخلص ما نرتاح ما نريد نتقدم الظلم نيات فاتقوا الله سبحانه وتعالى فينا يا اخواني اتقوا الله سبحانه وتعالى فينا وعلى الحكومه ان تنتبه وعلى الحكومه ان تنتبه لابناء شعبها هذه الفتن الموجوده والمتفرجون كثر والجامعه العربيه نائمه لا جامعه ولا لامه الجامعه ولا مفرقه كلها نايمه واحنا كل يوم نحترق واحنا جاي ندفع الثمن ندفع الثمن كل يوم هذا البلد يدفع الثمن والمتفرجون راحت لبنان وراحت اليمن وراحت العراق وراحت سوريا والمتفرجون وينها تريد لك واحد يقول لك عمي انا حط عقالي وقفوا انا من عمكم يا يا عراقيين فإلى كل الطوائف إلى كل المذاهب كل بيان الله عليكم، الله يرضى عليكم. عمي احنا مو رب العالمين. الجنه والنار بيد الله، مو بيدي. انا مو بواب بالجنه، انا عبد فقير، يجوز يطببوني ويجوز يطردوني. عبد فقير، عمي خلي الناس ترجع وخلوا كل عيسى بدينه وموسى بدينه. الحساب عند الله سبحانه وتعالى. ليس عليك هداهم بل الله يهدي من يشاء. عوف ما تريد الناس، الله يهدي الناس، نطرح الحق، يريد ياخذ فيه ياخذ فيه، ما ياخذ فيه، هو حاط السيف على راسي. مو قوه عمي ماكو دين، ماكو دين ياخذ الناس بالقوه. فمن شاف اليوم ومن شاف يكفر عندك حد حريه الاختيار بس لا لا تسب ديني امامي جهارا نهارا، اما شو تريد تسوي؟ روح سوي هاي معتقدات وهاي ناس وهي ديان على رتح من الزمن باقي على الارض. فخلنا نعيش ان شاء الله يرضى عليكم، لا ترجعونه مو المربع الاول، السطر الاول وقال فلان وقال علان. فاتقوا الله يلي زيدين اتقوا الله زيدين. والسنه والشيعه والاكراد اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله دعموا بلدكم عمر بلدكم خمسه ثمانية مليون عندكم يتيم، 8 مليون وين راح بيت ما قادرين يسوي لكم مجمع لليتامه، مجمع لليتامه ما ما قادرين يسوون، مدارسكم بعدها لحد الان طين، مدارسكم الصف بيه 90 طالب ما تقدرون يسوي لكم صف، خمسه خمسه باربعه متاع 20 متر ما تقدرون تسوونه عاجزين كان استحيتوا على فسكم حكومات بائسه حكومات معطله ما يروح الشعب وراح يقتلكم العطش هذا الصيف راح تدمر وجوهكم وين تروحون هذا الشعب وين تروحون شو تسووا له سويتوا له وين راح تجيبوا له مي وقلنا لكم وعلمناكم وزير الزراعه دا يستورد ووزير الصناعه يستورد شلون ونضل عايشين على الاستيراد اتقوا الله واتقوا الفتنه التي تحوم حول هذا البلد